Observa, medita abans de fer, no pas sobre l'acció, sinó sobre l'essència mateixa de l'escriptura. Calla, palpa el silenci per dir. De la branca aprens la serenor, fins que tu mateix ets branca, fins que tu mateix ets com la branca. Moltes gràcies.